Εδώ θα δείτε το πως μπορείτε να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες ή να απαλλαγείτε από συγκεκριμένες διατροφικές διαταραχές μέσω της ύπνωσης. Πώς θα ήταν αν από εδώ και πέρα είχατε απαλλαγή από αυτή την εσωτερική διαμάχη που σχετίζεται με το αν τρώτε πολύ, αν τρώτε λίγο ή με τις διατροφικές διαταραχές που μπορεί να έχετε. Πώς ήτανε αυτό το κομμάτι τη καθημερινότητά σας, δεν υπήρχε εκεί και... Απλά βιώνετε μια φυσιολογική καθημερινότητα όπου το σώμα μα σα τρεφόταν φυσιολογικά στο βαθμό που αυτό χρειαζόταν με τα πράγματα που ε, ήταν σημαντικά γι' αυτό. Πώ θα ήταν αν είχατε ακριβώ τα κιλά τα οποία επιθυμούσατε να έχετε και αν αυτή η αλλαγή γινόταν με έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς να στρεσάρετε τον ιδέα αυτό, να ή να στρεσάρετε το σώμα σας. Πώς θα φαινόταν σε εσά που ακολουθείτε μία δίαιτα, αν τη δίαιτα μπορούσατε να ακολουθήσετε με έναν πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να αντιστέκεσαι σε αυτήν την αλλαγή. Και όσο αφορά τα άτομα τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένη δίαιτα διατροφική διαταραχή, που είστε ότι για εσάς να μην αντιμετωπίζετε ξανά αυτό το θέμα στη ζωή σας. Αν ψάχνετε να επεναφέρετε το σώμα σας σε μια υγιή κατάσταση με έναν πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο, η ύπνοση μπορεί να σας δώσει μια τέτοια λύση. Κάποια στιγμή, συνήθω στο παρελθόν, λόγω συγκεκριμένων καταστάσεων ή λόγω κυρίω πεπιθήσεων από τον περίγυρό σα, μπήκατε άθελά σα σε μια βαθιά κατάσταση ύπνουση, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή είσαστε σε μια κατάσταση απόλυτη δεκτικότητα, οπότε η πεποίθηση αυτή που δημορφώσετε, η σκέψη εκείνη, μπήκε βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό σα και από εκείνη τη στιγμή την προβάλλετε στην καθημερινότητά σα, δημιουργώντα έτσι το θέμα που σα απασχολεί να λύσετε. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρω ότι υπάρχει η κριτική λειτουργία του κεφάλου και το υποσυνείδητο. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι μέσω της διαδικασίας της ύπνωσης χαλαρώνουμε το άτομο έτσι ώστε η κριτική λειτουργία του κεφάλου, ο φύλακας όπου υπάρχει στην καθημερινότητά μας ακριβώς πάνω από το υποσυνείδητο και φυλάει οποιαδήποτε πληροφορία να μπει μέσα στο υποσυνείδητο, εμποδίζει να μπουν νέε πληροφορίες δηλαδή, Αυτόν τον φύλακα τον χαλαρώνουμε μέσω τη διαδικασία τη ύπνωση και έτσι έχουμε άμεση πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Εκεί που έχουν αποθηκευτεί όλα αυτά τα πράγματα, όλε αυτέ τις συμπεριφορέ και οι επιθύσει που σα οδηγούν να έχετε τι συγκεκριμένε συμπεριφορέ που θέλετε να αλλάξετε. Οπότε, στη διαδικασία της τη ύπνωση μα δίνει τη δυνατότητα να το αλλάξουμε αυτό, να μπούμε μέσα στο υποσυνείδητο, να ζητήσουμε από το υποσυνείδητο να θεραπεύσει όλε αυτέ τι δυσλειτουργικέ πεπιθήσει, να τι βγάλει από μέσα και να εμπλουτίσει το χώρο αυτό με κάτι το οποίο πραγματικά σας εξυπηρετεί. Κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να πετύχετε τα αποτελέσματα και τους στόχους που επιθυμείτε. Και όπως καταλαβαίνετε, ο λόγος για τον οποίο η ύπνος είναι αποτελεσματική είναι επειδή ήδη την έχετε χρησιμοποιήσει για να φτάσετε εκεί που είστε τώρα. Αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο μηχανισμό για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα προς την κατεύθυνση που εσείς επιθυμείτε, όχι προς την κατεύθυνση που δημιουργήθηκε τυχαία ή εξαιτία μιας δύσκολης κατάστασης. Επίσης υπάρχουν πολλές έρευνε στις οποίες κάποιες θα αναφέρω και εγώ στην περιγραφή αυτού του βίντεο που μπορείτε να δείτε και μόνοι σας για το πως η ύπνο έχει βοηθήσει αποτελεσματικά πάρα πολλούς ανθρώπους στο να χάσουν κιλά, στο να πετύχουν τα συγκεκριμένα σωματικά αποτελέσματα τα οποία επιθυμούνε, να λύσουνε συγκεκριμένες διατροφικές διαταραχές και να αποκτήσουν μια πιο υγιή σχέση με το σώμα τους και την εξωτερική τους εμφάνιση. Αν θέλετε να βιώσετε αυτή τη μεταμόρφωση στην καθημερινότητά σας και να δείτε πως είναι να μην έχετε πλέον αυτά τα θέματα, με έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο, Μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μα στον αριθμό που βλέπετε σε αυτό το βίντεο ή στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και παράλληλα, μπορείτε να εξερευνήσετε τη βιβλιοθήκη των βίντεο που έχουμε πάνω στην ύπνοση στη σελίδα μα. Βίντεο που αφορούν το πώ λειτουργεί η ύπνοση, συνεδρίε ύπνοση και σχόλια ανθρώπων που ήδη το έχουν δοκιμάσει. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε για να βρούμε μια λύση στο πώ μπορείτε να πετύχετε του στόχου που πραγματικά επιθυμείτε.